السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا معاذ ماضي والنهارده هنكمل سلسله العشر اولويات في اختيار السماعه الصح، والنهارده الاولويه رقم سبعه، وهي عباره عن قدره السماعه على توضيح الاصوات عاليه التردد. الاصوات دي مهمه جدا في تفسير الكلام. الاصوات دي بتقع فيها الحروف في الاصوات اللي هي الشين والشين والثاء الحروف دي لو في عندي ضعف شديد في الترددات العالية فالضعف ده بيأثر على اني اعرف اسمع الحروف دي على سبيل المثال بشكل كويس وممكن اسمع الفاء وكأنه ثاء او شين ممكن معرفش اصلا اسمع الشين كويس او الشين ففي كلمات انا شخصيا ما كنتش بعرف انطقها اصلا صح زي كلمه مستشفى ويمكن قعدت عليها كتير لتداخل الاصوات المتشابهه وما بقاش عارف اميز السين مع التاء مع الشين مع الفاء لو في انت عندك بقى الناس اللي عندها ضعف شويه في في الترددات العاليه بيبان عندها احتياجها لهذه الاولويه وهل هل كل السماعات عندها القدره على انها تعلي وتدي لك الشوط المطلوب والقوة المطلوبه في الترددات العاليه؟ نوعا ما موجوده لكن في تكنولوجيا متقدمه بتخليك الناس اللي عندها ضعف شديد او عميق او عدم استجابه كمان في الترددات العاليه في تكنولوجيا اسمها ضغط او نقل الترددات اللي هي بالانجليزي الفريكونسي كومبريشن اللي هي ضغط الترددات أو الفريكونسي ترانسفير اللي هي نقل الترددات ودي بتخلي التكنولوجيا دي بتخلي السماعة تنقل الأصوات اللي في الترددات اللي أنت مش بتسمعها ودي عادة الترددات العالية قوي اللي فيها الحروف بنسميها حروف الصفير اللي هي السين والشين والتاء أقرب لصوت الصفير فدي بتنقلها لأول تردد أنت عندك استجابة ليه كويسة وبتسمعها بشكل كويس بحيث إنها تديلك إدراك ليها فتقدر تسمعها لو انت من الناس اللي عندك في سمعك ضعف شديد او ضعف عميق في الترددات العاليه مهم تسال على امكانيات السماعه في حل مشكله ضعف الترددات العاليه وتجرب انك تسمع بها الحروف دي الكلمات اللي فيها حروف الصفير الحروف اللي هي عاليه التردد الخاصيه دي مهمه جدا لو انت من الناس اللي ضعف السمع بتاعها في الترددات العاليه متوسط معقول يعني فممكن ممكن مش مش لازم معاك الخاصيه دي لان انت اوريدي ودنك حلوه في الحته دي فمش هتبقى عندك ازمه فالسماعه العاديه الكويسه هتسمعك او مش محتاج ان انت توظف الخاصيه دي هتسمع بيها كويس اتمنى يعني اكون وضحت الخاصيه دي والاولويه دي ولو فيها اي سؤال شاركوني في تعليقاتكم واسئلتكم واتابعكم في الحلقات الجايه شكرا سلام عليكم